Spušta se noć Naša zvijezda Gle na nebu već sjaj Njenu sjaj Čudnu moć Možda noć raz dragi Tu tajnu što nas spaja Saznam ja Žinite čudesne noči, što nas bliži Da zvijezda želja je tu Želim život uz neko kao ti To živi sad u svakom mom snu Da će ikad mili ostvari se predstaviti Dar. Ja i ti ko par, te čudesne noći Što nas bližuje, mi primimo svete darove Ljubavi, najljepši božični dar